මංගාව තියෙන කුණුකැලස් ටික Tamanṭama දැක ගන්න පුළුවන්කම තම පළවෙනි අවශ්‍යතාවය. ඒකට කියන අපි සංдіть্তිකෝ කියලා. රාග දේශ මොහ දැක කියන එක. ඒකෙන් සම්මා දිට්ඨියට පත් වෙන සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙනවා. එතකොට සෝතාපන්න පුළුවන් මිනිහෙත් යටි ඉපදිච්ච කෙනෙකුට විතරයි.